Військові розбирають маскування. Це командир гармати Сергій. Разом з екіпажем виконують бойові завдання на самохідній артилерійській установці. Б'ють по ворогу з дальністю 17 кілометрів. Це завдання... Зібрати я розрахунок, свій екіпаж. Нас не один чоловік, нас тут п'ять чоловіків, п'ять хлопців в розрахунку. І старший офцер батареї, має ціль, ми виїжджаємо, стріляємо і ховаємося потім, щоб по нам не стріляти. Тут сидить командир, де я зараз сиджу. Перед командиром сидить навідник і тут збоку стоять два заряджаючі. Вони завжди стоять, бо у в них сидіти немає просто-напросто. Просто, на стоя і легше брати снаряди, все це в вкладку, щоб вложити і заряджати. Мобілізований з 25 лютого. З того часу вдома ще не був. Рідним телефонує щодня. Каже, вдома чекає трирічний син та дружина. Син розуміє, каже, тато на війні, ми з ним говоримо, тато коли вже приїдеш. Хочеться, да, але ну, що зробити, як ворог лізе і лізе, як, як та чума, вона так сказати. І треба відбувати їх. Марія Андрушків, Суспільне Миколаїв, Миколаївщина.